برادر اما در حساب ویزای کانادا پرسان کرده بود ویزای کانادا چندین قسم است که دو قسم ساده اشتاره خیلی رای جسمه برای یک ویزیت ویزا است و دوم ویزای کاری است می پردادم سر سکرین کمیتر که چی داری ویزا را اپلاید در اوال یوتیوب ماست که لنکش در پروفایل ما هست برای اموزیش بزنس آنلاین ویزا و اخبار روس میتونک سبسکرائب بعد سر صفحه گوگل خود خ و ارده سفامشیم جوپینگ مربوطه سفای دRES می کنوده داد C A میشه که مرب مربوطه میشه که از این طرف تو میتونی جوپاپلای کنی وقت با توره دیدی صفه نکه که بنا یا لکو چهارهزور جاب فعلان موجود است. که کمیتون فیلتر کنن از طریق لکشانو شهرها و کمیتون که مستقیم بروز کنن. از این طریق مستقیم بروز میکنین بعد, بعد سرچانو واقعه میوزی فایه است که تو کلمه مثلا اسکیل سیکو کار داری، کشیار داری، درایور داری چرا زیاد مردم درایور خوش. که همیار چهارهزور شغل درایوری موجود است. پس سر درایورز اینمیچه وظیفه ای زیاد می‌آد چون چهارهز بالای چهارهز و چهارهز سیوافت وظیفه ای درایورس کیتو مثلا نزیمی می‌کنی فرسک ترک درایورسی درایور باس می‌کنی؟ ایام شغل نواز که وجود پاین دلار در روز مده ویزا هم داره کسی و تا چل ساعت هفته وار کارش است فقط زبان انگلیسی ایجو کشانش هم خیلی بولا نیست فقط سنگانده روی های سکول گریجویشن سرتفیکیت و ایکسپریانس شما قدر مهم نیست اینه بستی دلار دولار تو بست شش در ساعت میده سعیس ایره چوتو اپلای میکنیم پاین اسکرول داون میکنیم ده دا ای قسمت که شما گفته کی ک می اپلای کنید مثلا کنید این سیتیزنشیب باش اکی باش خوب ایره شما چطور اپلای میکنید ایچ باجان تو ایچ کسی ضرورت نیست فقط شو هاو تا اپلای ایج وقتی شو هاو تا اپلای مزنید ایجا ایمیل آدرس میکنید ایمیل آدرس و کلگی مشخصات تاشمید فقط ایمیل آدرس سرش کلیک میکنید مستقی میرینده جملتان ایره کپی میکنید یا می میکن مستقیم در جمل تن رفته سی وی و مشخصات و چیزای خودا میدن وقتی که شما قبول شدن برای شما تایم انترویو ماید تلفنی انترویو ماید بعد از مستقیم سرویزه و مسئله بعدی